Čaute všetci, volám sa Lukáš Sitar a pracujem v spoločnosti Expona ako SEO špecialista. 25. februára na SEO zraze vám pošerujem informácie, ako sme v našej spoločnosti riešili čistku nášho starého blogu pri prechode na nový. Poviem vám, ako som robil audit našich starých článkov, na základe akých faktorov som sa rozhodoval, keď som riešil otázku, ktoré články vymazať, ktoré nechať tak a ktoré updatenúť, tak aby sme z nich získali maximálnu value. Rozhodovací proces, ktorý som použil, je možné aplikovať na akejkoľvek web stránke, čiže informácie, ktoré uvediem v prezentácii, budete môcť použiť aj vy. Teším sa na vás.